Píratar í Kópávogi lofa traustum og ábyrgum vinnubrauðum og leggja áherslu á mannlega stjórnsýslu þar sem samkennt skilningur og virðingi í samskiptum er í forgrunni. Við viljum gera betur við fjölskyldur í Kópávogi og eitt af forgangsattirðunum ætti að vera að leysa dagvistunavandan sem við búum við. Húsnæði er ein af grunnþörfum fólks og við viljum fjölga leiguýbúðum sem ekki eru reknaðið i hagnaðaskinni með því að styðja sérstaklega við slík Píratum er antum náttúruna og þess vegna viljum við að íbúar í öllum hverfum bæjarins hafi raunheft val um vistvænan samgöngumóta. Við viljum virða sjálfsákvörunar rétt fatlas fólks með því að hafa alltaf virt samráð og samstarf við fatlað fólk og hagsmunasamtök þess um málefni sem það varðar. Píratar leggja áherslu á samráð við íbúa og aukna þáttöku þeirra í allri ákvarunatöku. Það er réttlátt, skinsamlegt og hagkvæmt. Ég heiti Sigurbjörg Erla og er oddviti pírata í Kópavegi.